στον στο μπαρ τον αναβαγιό, τα πίνομενα ναγιο, καθότανες στο δίπλα νοσκαμπο, και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό. Προχθα σαργά στο μπαρ τον τα πίνομενα ναγιο, καθότανες στο δίπλα νοσκαμπο. Kiki <speaking> non usse me uiski <Spanish> kenero Και το παθό. Προχθέ αργά στον πάτο ναυαγείο, Πεύθηκαν να τα ποινόμενα ναγείο. Κάθονταν στο δίπλανο σκαρμό και κοινωνούσε νεού τους στεγνούς και μεθυσμένους και μου πεγώ του τους αγαπάω τους κολλασμένους Αν θες να πρέπει να μ' αρτήσεις Ε, κι αν προλάβεις ας μετανοήσεις Πρόφεσες στο μπαρ το τα πίνω να έναν στο διπλάνο σκαμπό Kino no no seme o